Kapsul ini dibawakan khas oleh Sirajam Malaysia. Sebenarnya, pendakar gigi palsu... Uh, saya terangkan apa kriteria-kriteria uh, pendakap gigi palsu dekat klinik gigi ke dekat spa ke macam mana okey the first mengikut pengalaman saya ada juga pesakit-pesakit saya yang datang dia buat di rumah di hotel ataupun di spa okey Uh, sebab ada satu kes tu dia datang dekat saya tapi bila pakai dekat gigi uh, ada banyak yang tertanggal dan mereka pakai gam yang tak tak bersih jadi mereka pakai gam uh, apa situasi fake braces okay, so first tempat okay, klinik gigi ataupun hotel ataupun spa sebab sekarang berleluasa mereka yang buat fake braces uh, fake veneer, fake denture so semua mengaku nak jadi dentist and then tempat mereka Biasanya di hotel, di spa Dan ada juga sesetengah mereka pakai baju hospital Sebab ini saya tengok betul dalam Instagram Dia pakai baju hospital, hak milik kerajaan saja. Jadi saya tak pasti apa dia punya status tapi cuma anda di luar sana pun kena elect. Maksudnya sebelum kita pilih nak pakai braces, uh, kita sendiri sebagai pesakit kita kena elect. Mana nak pergi dan klinik mana? Sebab sekarang banyak pilihan. Tak semestinya uh, harga yang tinggi. Ah. Uh, Okey, itu uh, so apa effect dia? Kesan jangka panjang? The first is uh, fake braces dia ada plumbum. Okey? Plumbum apa yang plumbum boleh buat dalam kita punya mulut? Okay. benda yang pertama sebab kita pakai dalam mulut. Uh, so, efek plumbum dia boleh buat jangkitan kuman dan uh, selain jangkitan kuman yang paling bahaya, uh, saya pernah baca dalam berita menyebabkan juga kematian. Okey, kematian ni sebab dia punya plumbum dah dalam salur darah kita semua. Hmm, jadi memang saya nasihatkan anda luar sana dapatkan konsultasi dengan uh, doktor gigi yang berdekatan pakai braces. Dia whole life punya komitmen. Jadi sebelum anda pakai braces anda fikir anda uh, mampu ke bagi komitmen sepanjang hayat. Sebab lepas dah buka braces anda kena bergantung pada pemegang gigi supaya gigi tak senang bergerak. Ya. So pemegang gigi kita pun ada yang dua jenis lah, ada yang fix dalam mulut, ada juga yang removable. Removable ni maksudnya dia bergantung kepada kita sendiri, maksudnya pesakit tu sendiri. You punya compliance. You boleh ke nak pakai uh, bila waktu kerja? Boleh ke nak pakai retainer tu? Sebab ada yang tanya saya, kalau saya pakai waktu malam sahaja boleh ke? Um, boleh. Cuma dua tahun pertama kami memang galakkan semua pesakit kami pakai retainer supaya gigi tak senang bergerak. Jadi, mereka di luar sana pastikan uh, sebelum anda pilih untuk pakai braces anda tengok. Uh, kena ada di klinik pergigian. Which is, semua doktor-doktor dia akan paparkan dia punya sijil. Uh, sijil kedoktoran. Okay. Yang kedua pastikan bersih bukan di hotel ataupun di spa sebab kami tak ada jalan pintas, uh, you boleh pergi dekat mana-mana tempat untuk pasang braces, and then datang kepada doktor gigi untuk buang braces ataupun so on. Hmm. Ha, sebab ada a few cases, mereka dah pasang braces dekat luar dan dia datang di klinik gigi untuk bersihkan. Jadi itu lagi jadi satu kos. Contoh pasang memang murah. Saya tanya, saya pernah tanya harga dalam uh, 500 Jadi, is kadang-kadang ada juga setengah klinik gigi uh, harga lebih kurang macam tu okey jadi mereka yang fake braces pun sama dia charge 500 and then datang bulanan yeah, suka hati nak bayar berapa uh, jadi bila pesakit itu dah datang ke kami, kami bersihkan dan kami buat cuci gigi sebab bila mereka yang fake braces, dia buat tanpa cuci gigi, tanpa buang karang gigi, tanpa uh, tampal. Maksudnya terus kepada uh, braces sahaja. Ha, jadi untuk review setiap bulan tu, uh, ada setengah tu dah missing, tak tahu ke mana. Rumah pun dah tutup, uh, spa pun tak tahu ke mana. Ha, itu ada case yang berdasarkan uh, kisah benar. Absolut dibawakan khas oleh Syarajun Malaysia.